أهلا بكم النهاردة في موضوع مهم كيف تصبح مثقف. كتير من الشباب وكتير من الفتيات وكتير من الناس بتحب القراءة، لكن القراءة ليها أساليب عشان تتحول إلى شخص مثقف حقيقي. الفيلسوف الصيني كوا زو عاش في القرن الثالث قبل الميلاد قال تلات حكم: إذا وضعت مشروعات سنوية فزرعوا القمح. إذا كانت مشروعاتكم لعقد من الزمان فادرسوا الأشجار أما إذا كانت مشروعاتكم للحياة بكاملها فما عليكم إلا أن تثقفوا أو تنشيوا الإنسان. هنا الصينيين وجدوا أن الثقافة عمل مهم جدا في بناء حضارته ولذا الصين في حضارتها القديمة ومنذ قديم الأزل بتهتم بالتعليم بصورة مكثفة جدا داخل هذه المجتمعات. كيف تصبح مثقفا وعندك قدر معقول من المعرفة تواجه الناس ويجعلك تتعاطى مع معطيات الحياة؟ وكتير من الناس بتقرأ لكن الفرق ما بين قراءة وقراءة هو ده اللي احنا هنتحدث عنه النهاردة. في تلات أسئلة لماذا نقرأ؟ ماذا نقرأ؟ كيف نقرأ؟ كتير من الناس بتقرأ قراءة عشوائية وينتج عن ذلك ان الشخص لما بتقعد معاه اللي بيقرا كتير بصوره عشوائيه تلاقيه بيتكلمك عن اسماء مؤلفين عناوين كتب لكن المضمون ما يقدرش يتكلمك فيه بصوره واضحه وده ناتج عن عشوائيه القراءه هنا لا ترق الى تركيز في القراءه ولحما ان تريد ان تقرا لابد ان تجمع مجموعه من الكتب في موضوع ما فخذ مثلا في تاريخ الدولة العباسية لو انت عايز تلم بالعصر العباسي يبقى لازم نتكلم عن عدة مؤلفات في موضوعات تجعلك تلم بهذا العصر فمثلا فاروق عمر فوزي وده مؤرخ عراقي مرموق يعيش الان في الاردن كتب الخلافة العباسية عصر القوى والازدهار وده من افضل الكتب التي كتبت عن تاريخ الدولة العباسية دكتور حسن ابراهيم حسن وده كان أستاذ في جامعة أسيوط تاريخ وتوفي له كتاب عن تاريخ الدولة العباسية من أفضل ما كتب عن هذه الدولة. كذلك أنصحك إن أنت تقرأ كتاب الدكتور الشاوي يضيف في موسعة الأدب العربي الجزء الخاص بالأدب في العصر العباسي. وكتب متخصصة في العمارة في العصر العباسي فضلا عن كتب الجاحس اللي بتعكس الثقافة والفكر في هذا العصر. ونجد إن أنت لازم تقرأ حاجة عن بيت الحكمة، أهم مؤسسة علمية أنشئت في العصر العباسي في مدينة بغداد في عصر المأمون. إذا جمعت الموضوعات تاريخ وأدب وحياة اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية عن العصر العباسي، ولو سئلت عن هذا العصر بعد كده تجد نفسك بتجاوب إجابات مستفيضة، لأن أنت كونت معرفة قوية جدا، هذه المعرفة قايمة على ربط النتيجة بالسبب وإقامة صله ما بين الفعل ورد الفعل، فأنا مثلا لو قلت إن الحضارة الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس، وإن أبو مسلم الخراساني هو فارسي، هذه معلومة خاطئة شائعة، بينما فاروق عمر فوزي المؤرخ العراقي العظيم أثبت لنا أن الدولة العباسية قامت على أكتاف العرب وان ابو مسلم الخراسانى عربي وان من أتوا من خراسان وهي جزء من بلاد فارس وشرق العراق كانت قبائل عربيه من البيوش العربيه التي استقرت في هذه المناطق لحراستها وتتبع جذور هذه القبائل التي تعاونت مع بني العباس الى ان قامت الدوله العباسيه على اكتاف العباسيين النقطه الثانيه في الدوله العباسيه هو الكلام على ان الدوله العباسيه كانت دوله ترجمة في حقيقة الأمر أن النتاج الفكري والأدبي والعلمي والثقافي في العصر العباسي كان يفوق كل الإنتاجات التي تلت كل العصور الإسلامية بصورة كبيرة. فلذا أنت ستتحدث بقوة وتبدي ما لديك وتجد من شوق ديك مثلا بشار بلبرت الشاعر العباسي الذي عاش في العراق في العصر العباسي وإبداعاته الشعرية وغيرها. هنا عايز أقول لك إن اقتران مركزة من هذا الموضوع بتعمل اقتران العلاقة التفاعلية بين أبعاد هذا العصر والموضوع وبتعمل تحليل وفق جوانب متعددة مش وفق وجهه انتظر أحداً لأن إنت لما بتقرا كتابين في العصر العباسي كتاب لحسن إبراهيم حسن وفاروق عمر فوزي هتجد نفسك بدقة بوجيتين نظر مختلفتين في العصر العباسي وبتكون قناعاتك عبر التحليل ودي بتخلي الشخص مثقف حقيقي وليس مثقف فيه مزيف يعني بينصح في القراءه ان انت تقرا كتاب الحجم كبير ثلاث مرات مش مره واحده اول مره بنسميها احنا القراءه اللي بتكون لك وجهه نظر تاخد فيها فكره عن الموضوع والقراءه الثانيه انت بتكون معرفه عن الموضوع والقراءة الثالثة أنت تتعمق وتحلل وتنقد الكتاب. ولذا يفضل في حالة القراءة إن أنت تستخدم القلم الرصاص وتضع علامات خطوط تحت الأفكار الرئيسية وتكتب تعليقات. وده بيذكرني بالموسوعة الصفيونية اللي كان يمتلكها الرئيس محمد أنور السادات والموجودة حاليًا في متحف السادات في مكتبة اسكندرية. إذا نظرت في صفحات هذه الموسوعة ستجد الرئيس السادات بيستخدم القلم وبيحط خطوط تحت علامات محددة. وإذا جمعت الكلام ده هتقدر تحلل كيف كان يفكر هذا الرجل. فالقلم الرصاص اللي بتحطه تحت العلامات في أي كتاب بيخليك كيف تفكر. فمثلا السادات استنتج أن اليهود يستطيعوا أن يدخلوا في مفاوضات بلا نهاية. بلا سقف، بلا حد. فلذا الافضل ان تحصل منهم على اكبر كم من المكاسب في اسرع وقت بدلا من اهدار الوقت في مفاوضات تفصيليه لا معنى لها وده كانت وجهه نظر السادات في كامب ديفيد توقيع معاهده السلام ان يحصل على سيناء كما يستطيع ان يحصل عليه الان ثم حينما تتغير الظروف يغير الواقع على الارض قارن ما بين تسلسل افكار المؤلف وما بين رؤيتك للموضوع ويش ذهنك ان انت ترقد المؤلف بصوره اساسيه. الوقت مهم جدا في عمل القراءه فاجعل عندك يوميا ساعات محدده للقراءه او اوقات للقراءه لكن كل ده بيتوقف على اختيارك الكتاب الجيد اللي هتقراه. في حقيقه الامر مش كل مؤلف قادر ان هو يوصل لك فكره جديده وكتير من دور النشر في الوطن العربي للاسف الشديد بتنشر كتب احيانا المضمونها لا يكون في مستوى راقي وكتير من دور النشر بتنشر كتب جيده وعندنا دور نشر متميزه في القاهره بيروت وعندنا سلاسل كتب في الوطن العربي متميزه جدا زي سلسله عالم المعرفه التي تصدر في في كتاب يصدر فيها انت لابد ان انت تشتريه وانت ضامن ان هو كتاب جيد من حيث الموضوع والمضمون عبر سنوات طويله من مؤسسه هذه السلسله لم يخرج منها كتاب دون المستوى. طيب الكتاب السيء بيجعلك ترجع منه بخوف حنين، ما عندكش نتيجة منه أساسية. لكن أنا بنصحك تقرأ في موضوعات محددة كمان عشان تتحول إلى شخص لديه خلفية عامة عما يجب أن تكون. عارفة. فقرة في علم الاقتصاد فهو بيخليك تتعلم كيف تدبر حياتك، كيف تدير شؤونك المالية والاقتصادية. وتفهم أليات السوق حولك وتفهم سوء العقارات مثلا تفهم البنوك تفهم الضرائب، تفهم الجمارك تفهم التفاعل ما بين الاقتصاد والمجتمع والتاريخ والحضارة وده علم بيعلمك المجتمع وده يقودك ان انت تقرأ علم الاجتماع عشان تفهم طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه وتركبته وتنوعاته واختلافاته وجذوره الاجتماعية والتنوعات الموجودة فيه في علم النفس لانه هيعرفك الدوافع الخاصه بالنفس البشريه كيف هذه النفس تتغير من حال الى حال من العصبيه الى التركيز الى الحاله السيئه جدا الى حتى ان انت تقرا في المراهقه لو عندك اطفال او في تربيه الاطفال نفسيه الطفل كيفيه التعامل معاه عندك كتب بديعه زي ما كتب شاكر عبد الحميد في علم نفس الابداع ومصطفى صويف في في علم النفس أو ماجد موريس عن صناعة الإرهاب والظاهرة النفسية. لكن كمان اقرأ في السياسة لأن يعني السياسة هتعلمك ازاي تفهم سياسات بلدك وتنور طريقة لمشاكل بلدك. وهنا حقودك إلى مجلة السياسة الدولية اللي بيطلعها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أو مجلة شؤون عربية اللي بتطلع من جامعة الدول العربية أو مطبوعات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أو مركز الإمارات للدراسات السياسية والإستراتيجية كلها مطبوعات سياسية ممتازة. كمان إقرأ مذكرات أشهر السياسيين فعندنا عمرو موسى طلع مذكراته كتير جدا من السياسيين طلعوا مذكراتهم في السنوات الأخيرة بس السياسي وأنت بتقرأ حينما يكتب مذكراته أنت هتلاحظ إن هو بيعبر عن ذاته فكمان حلله وانقده لأن ده هيساعدك على فهم الواقع والتحولات السياسية في بصورة كبيرة جدا. عايزك تقرأ روايات وقصص، لكن أنا بحذر بشدة من وجود جيل جديد من كتاب الروايات والقصص دون المستوى. والقصة الجيدة والرواية الجيدة هي والقصص، لأن الرواية والقصة بتضيف لعمر الإنسان أعمار جديدة. بس المهم إن أنت تقرأ رواية وقصة مكتوبة بحبكة سردية جيدة وراها مضمون، لأن كتير من الأدباء الشباب بصورة أساسية أعمالهم الإبداعية حواليها علامات استفهام ودي ظاهره موجوده في كل الاجيال نجيب محفوظ مثلا عبر حياته الطويله من بدأ الكتابه عصره دباء كثيرين اشتهروا كانوا اكثر شهره منه في عصر لكن انتهوا بعد فتره من الزمن وده احنا بنسميه نوع من انواع ادب النميمه اللي بينتهي بسرعه لانه يعني مش مكتوب جيد اه لو انت عايز تقرا ادب انصحك تقرا انعام كيجيجي من العراق وصين العرج من الجزائر احلام السلماني من الجزائر محمد المرزنجي في القصة القصيرة، يوسف إدريس في القصة القصيرة، أحمد سعداوي من العراق، أحمد المديني من المغرب، وعمار علي حسب من مصر، وابن إبراهيم عبد من مصر، والمبدع الكبير اللي كان يستحق جايزة نوبل في الأدب خيري الشلبي ومحمد برادة من المغرب، وعندنا عدد كبير جدا من الأدباء العرب أظن إن كان العرب يستحق أكثر من جايزة نوبل على إبداعاتهم في الأدب. وانت بتقرا كمان ما ينفعش من طول الوقت تقرا روايات وبس لابد ان انت تروح للنقد الادبي لان النقد ده عباره عن ضوء يسلط على ماسه فتنعكس الاشعه من هذه الماسه فلما بتشوف النقد الادبي تستطيع ان تحلل السرد الذي امامك تحليل اخر قد يحمل هذه بعض الروايات مضمون فلسفي مضمون نفسي يعني مضمون يحتاج الى تحليل مركب. بعض الروايات بتكتب بصوره مركبه كبيره جدا. فانا برشح لك كتاب انت الضمير المخاطب في السرد العربي لخيري دوما من افضل كتب النقد الأدب التي صدرت في السنوات الاخيره. اذا انت غاوي ادب اجنبي انجليزي او فرنسي او امريكي وكثير جدا من الروايات الاجنبيه حاليا بتترجم الى اللغه العربيه أنصحك في النقد الأدبي ترى للدكتور نجم عبدالله كاظن مقدمات وابحاث بقياه في الأدب المقارن هنا هتقدر تعرف الفرق ما بين الأدب العربي والأداب الأجنبية بسرعة سيئة خصوصا أن السياقات قد تختلف واليات السرد قد تختلف عايزك ترى ما يستهويك لأن ما يستهويك ده هيقودك إلى عالم المعرفة والفكر اللي هي ما تستهويكش فشلت القراءة لما بيتملك الإنسان بيسيطر عليه بصورة كبيرة جدا، لذا قديما قالوا الكتاب خير جليس. المجلات الثقافية أحد أدوات التثقيف في الوطن العربي، لكن ما عندناش في الوطن العربي مجلات ثقافية قوية عددها كبير. وما زال عدد قليل جدا من المجلات اللي تقدر أنت تعتمد عليه بصورة كبيرة زي مجلة العربي اللي بتصدر في الكويت أو مجلة الفيصل اللي بتصدر من الرياض او مجله المجله العربيه اللي بتصدر من الرياض اصلا ومجله المناهل اللي بتصدر من المغرب في السنوات الاخيره ظهر لنا بعض المجلات اللي بتصدر بصوره رقميه فناسجد نشرة افق اللي بتطلع من مؤسسه الفكر العربي تنشر موضوعات ممتازه ومتنوعه مجله الثقافه الجزائريه اللي بتصدر من الجزائر وللاول مره بعد ما كان بينا بين الجزائريين حاجز ان احنا لا نقرا للجزائريين اصبحنا نقرا للجزائريين بصوره موسعه جدا فهذه المجلة انتشرت وأصبح لها كتاب حتى من خارج الجزائر، موقع التنميري اللي بيقدم عديد من الأفكار والإبداعات لعدد كبير من المثقفين العرب، نجد برضو إن في بعض أنواع المجلات العربية اللي نجحت إنها تاخد إطار تخصصي أكثر منه ثقافي، زي مجلة حروف عربية اللي بتطلع من دبي متخصصة في الخط العربي ولها جمهور ضخم جدا. معارض الكتب على مستوى العرب الوطن العربي حينما تظهر هذه المجلة بتختفي نتيجة أهميتها الشديدة جدا لأنها بتغطي مساحة الثقافية العرب في تمثل حاجة إليها. مجلة التراث اللي بتطلع في أبو ظبي واللي بتتناول الموضوعات التراثية بطريقة شريقة جدا وفيها إبداع وغيرها من المجلات الثقافية. لكن هناك مجلات متخصصة أكثر تنحو ناحية الطابع الأكاديمي لكن لا طابع ثقافي. ممكن أشهر مجلة فصول المتخصصة في النقد الأدبي، والدارة اللي بتطلع من دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، ومجلة المخطوطات العربية. إنت في حاجة إلى بناء عالم الأفكار عندك، وده مش هيجي ببساطة، ده هيحتاج منك إن تقرأ في الفلسفة. ولما تقرأ في الفلسفة أنا بنصح دايماً بقراءة كتاب الدكتور فرزوقات زكريا التفكير العلمي. واللي اتنشر في عدة طبعات في سلسلة عالم المعرفة، ثم عليك التدرج إلى كتب الراحل الفيلسوف العظيم زكي نجيب محمود مثل كتاب قيم من التراث والمعقول واللا معقول وتجديد الفكر العربي ونافذة على فلسفة العصر وما كتبه إمام عبد الفتاح هنا أنت أمام قراءة موضوعية للأفكار العميقة وده بيطلب منك صبر جديد جدا حينما تبني نفسك كمساق. هنا المثقف مبيقومش بواجب كانه جاي من المدرسه او الجامعه او عليه حاجه قصريه لازم يقوم بيه هو هنا بيقرا برهبته عشان يبني نفسه فكريا وثقافيا ويستطيع ان يحاجب اي شخص امامه باي فكره ايا كانت شغف القراءه هنا مهم لانه هيخليك تداوم بصوره مستمره وتناقش اي شخص بيناقشك في موضوع عام هيجعلك في جلساتك مع أصدقائك أو حتى في العمل أو حتى داخل البيت تحلل أي ظاهرة أمامك وتستطيع أن تشحذ ذهنك بأفكار جديدة حتى في مجالات متعددة اكتبع صورة الذهن لذا أنصح أي شخص بعد مرحلة معينة من قراءة عدد كبير من الكتب أن يبدأ يكتب يكتب حتى لنفسه يحضر كراسة ويبتدي يدون حتى ملاحظات خاصة به قد تكتشف في يوم من الأيام إن أنت أديب عندك حسة السرد دون أن تدري أو شخص مفكر لديك القدرة على تسلسل الأفكار أو شخص يستطيع أن يقدم أفكار جديدة للآخرين حتى لو كانت في صورة بسيطة أو تكتشف حبك أو هوايتك مثلا لعالم الأساس فتقرأ في الأساس وأنواعه وترزه فتتحول لمؤرخ أساس أو مصمم أساس ده على سبيل المثال فالقراءة قد تقود الأشخاص إلى عوالم جديدة لا تخطر على عقل أي إنسان. فلذا حينما تقرأ أنت تضيف لعمرك أعمار، تضيف لخبرتك خبرات، والمعرفة بحر لا قرار له. هكذا يقولون، وألقاكم في حلقة قادمة من ثقافة.